حسبي الرب من العباد حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرزاق من المرزوقين حسبي الذي هو حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ، حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ، حَسْبِيَ اللهُ لا إِلَهُ إِلاَّ هُوَ، حَسْبِيَ اللهُ عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الرب من العباد حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرزاق من المرزون حسبي الذي هو حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الرب من العباد حسبي الخالق من المخلوقين حَسبي الرَّزَّاقُ مِنَ الْمَرْزُوقِينَ. حَسبيَ الَّذِي هُوَ حَسْبِي. حَسْبيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ. حَسْبيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ. حَسْبيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ حسبي الله لا إله <سؤال> إلا <سؤال> هو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الرب من العباد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 yes حسبي الرب من العباد حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرزاق من المرزوقين حسبي الذي هو حسبي حَسبيَ الله ونِعمَ الوكيلِ. <سؤال> حَسبيَ الله ونِعمَ الوكيلِ. حَسبيَ الله ونِعمَ الوكيلِ. حَسبيَ الله حسبي الرب من العباد حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرزاق من المرزوقين حسبي الذي هو حسبي حسبي الله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 حسبي الخالق من المخلوق حسبي الرزاق من المرزوق حسبي الذي هو حسبي حسبي الله Bless on... حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرزاق من المرزوقين حسبي الذي هو حسبي حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله حسبي الرب من العباد حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرزاق من المرزوقين حسبي الذي هو حسبي حسبي الله حَسبيَ الله ونِعمَ الوكيلِ، <سبي> الله ونِعمَ الوكيلِ، <سبي> الله <لا> إله إلا <هو> <سبي> الله لا